تحدثني أحلام المنام أني أراكم يا ليت أحلام المنام يقين وإني لأهوى النوم في غير حينه لعل لقاء في المنام يكون شهدت بأني لا أحل عن مودة وأني بكم لو تعلمين ضليل